این پسر کوچولوی من از این ور اومد و از اون ور خارج شد خب بحث شیرین کیف پول ببینید من همین الان دوستان بهتون توصیه میکنم والد سخت افزاری باید تهیه کنید اما اگر سرمایهتون رفت بالای صد تومن صد میلیون تومن با هم نکات مهمش رو می‌بینیم امبوای کیف پول رو با هم خواهیم دید اون نکات مهمی که برای انتخاب کیف پول مناسب هستم با هم مرور می‌کنیم پروژه‌های کلاهبرداری بزرگی وجود داره که از پروژه‌های پاینت که من حسابی مورد حمله این دوستانی که خیلی از این پروژه دفاع می‌کنن قرار گرفتم چون رو ساختم تو یوتیوب گذاشتم تو صفحه اینستاگرامم گذاشتم و حسابی و هر حال اومدن تو این کردن رفتن ولی خب دلم نمیاد که یه همچین سرمایه رو شما از دست بدین بخاطر اینکه با این پروژه درگیر میشین روش خرید فروش کریپتو رو یاد میگیرین و آماده دوره ای میشین ببینید تو دوره سفتا ست که خب من این سرفصل رو قبلا بهتون دادم نه تا سرفصل داریم زنجیره بلوک اصول اولی رمز سوتمندان ثروتمندان های دیجیتال خرید و فروش رمز ارزها خرید و فروش ارزها با بچر استیبل کن که یه نکته بسیار بسیار مهمی توی این فصل قرار داره روش های کسب و درمد با ارزهای دیجیتال همه چیز در آیسی که اشاره کردم بالاتر کیف پول ارزهای دیجیتال و روش های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال به چه صورتی که تو دامشون نیفتیم و پایان این فصل ف... یعنی پایان این اسکیلی که یاد می‌گیرین آماده می‌شیم به صورت معامله‌گری حرفه‌ای تو معامله‌گری حرفه‌ای می‌خوام چی بگم می‌ریم سراغ اینکه آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی نکات مهم‌ها ببینید الان من تو روز تعداد بسیار زیادی پیام روی واتس‌اپ تلگرام و اینستاگرام دارم که به نظرتون خوب الان وارد بشیم چند بخریم من فروختم چند بشینم پایینش بخرن از این سوالای این تیپی. چرا این آدمی می‌پرسه که استراتژی نداره ببخشید اگر شما هم با همچین مسئله‌ای مواجه شدید بعد استراتژی بی استراتژی چی میگه مدل های مختلفی وجود داره که من اون تو میگم یه چندتا هم تو این دوره براتون روشن می‌کنم که شما بتونید از ظرفیتش استفاده کنید بحث مالی رفتاری و روانشناسی معاملاتی هست که خیلی نکات مهمی وجود داره تو خرید و فروش ها و تحلیلی که بر این اساس انجام میشه را بهتون میگم کمتر مدرسی میاد درباره فاینانشیال استرولوژی صحبت بکنه ستاره بینی مالی که من توی این حوزه میگم خیلی نکته مهمی داره شاید حالا هر کسی مطرح میکنه شه به کف بینی و فالبینی و فالگیری را... از این داستان ها ولی من ترجیح میدم اینو به شما بگم حتی یه استاد دانشگاه صنعتی اصفهان اگر اشتباه نکنم کتابی در این حوزه نوشته همین آسترلوژی چی از چیست؟ ستاره بینی مالی چیست و گوگلش بکنید کتابشون میاد تحقیقی که توی ایران انجام شده تحقیقاتی که در دنیا انجام شده بسیار بسیار مباحث جذابیه و حالا با فکت به شما میگه که توی چه تاریخ چه اتفاقاتی افتاده دونستنش خالی از لط شخصهای مهم و تأثیر گذار در قیمت کریپتوکارنسی رو میگم ببینید همه چیز تحلیل تکنیکال نیست اون بچهایی که تو تحلیل تکنیکال کار میکنن بهشون احترام میذارم اونو بعد یاد بگیرید شک نداره بهتون منبع هم خواهم داد اما همه چیز اون تحلیل تکنیکاله نیست میاد توی بازار کریپتوکارنسی مثلا یکف رو بهتون بگم ماینرها یعنی کسانی که بیتکوین استخراج میکنن اتریوم استخراج میکنن و سایر ارزهای قابل استخراجو میاد میگه که از این کیف پول ماینره یا از طریق ماینره چقدر یعنی روندش نگاه میکنه که چه تعداد کوین به حساب این صرافی ها رفته و بالعکس وقتی که از ماینر میره سمت صرافی یعنی احتمال وجود داره که شروع کنن کردن و قیمت بیاد پایین و زمانی که از صرافی میگرده میره یعنی خرید انجام میشه میره تو سمت کیفه پولا و این رشد داره این یعنی چی یعنی قیمت میره بالا الان یکی از شاخص‌های مهم اینه که دوستانی که دو روز پیش قیمت بیتو رو 36 دیدن یه نوسان 5000 دلاری کرد دیگه اونی که بلد بود یه پشتک خوب تو بازار زد اما اتفاقی که افتاد این شما حتی میتونید بریم کلیپاشو تو یوتیوب هم ببینید دوستانی که حالا بیشتر انگلیسی خارجی این صدا ویدیو که هرچی ارز شد خریدم انجام شد چرا چون اونایی که تو معاملات آپشن و فیوچر دارن کار میکنن شروع کردن فروختن و خب مثلا 35000 36 هزار رو یه سقف مهم براش میدیدن ولی شما دقت بکن هرچی فروشنده اومد تو بازی خریدار ازش خرید و دوباره امروز برگشته به سطح ۴ هزار دلار پس اینشون میده که یه مقدار داستان فرق کرده همونطور که در جریان هستیم این پیپال هم اومده این امکانو برای مشتریانش فراهم کرده که بتونن از طریق پیپال خرید بکنن و خریدی که از سمت پیپال انجام میشه امروز بیش از عرضه ماینی ما که در کوینی که در روز ماین میشه و وارد شبکه میشه هست این نشون میده که پس پتانسیل خرید بالا هست و این کمک میکنه که قیمت رشد بکنه دیشب داشتم من اینا رو دیگه تیکه تیکه میگیم میریم جلو نکات مهمم لاش هست شاید ازش بتونیم استفاده کنیم دیشب داشتم یه تحلیلی میدیدم از J.P. مورگان میدونید که یک مؤسسه مالی سرمایه گذاری بسیار متبر امریکایی هست و در سراسر دنیا هم دفتر داره، شعبه داره و فعال. اینا چندین سال پیش که اصلا میگفتن بیت کوین و کریپتوکارنسی کلا برادری بزرگ ولا غیر حالا امروز که با هم داریم صحبت میکنیم، اومدن تو بازی، کوین خودشون هم دادن، تازه رو صندوقای میوچوال فاندشون هم دارن شروع میکنن از بیت کوین و اتر خریدن. اومده پیشبینی 146000 دلاری بیت کوین پایون 2021 دیده. صد و چهل و شیش هزار دلار. یکی از دوستان اگه و تقسیم کنه با دلار بیست و شیش تومن حساب بکنه ببینه عدد چند میلیاردی میشه حالا من میدونم حال 900 میلیون تومن دادن یه بیت کوین خریدن امروز شاید مثلا یه مقدار پول زیادی باشه ولی شما میتونید از یه عدد کوچیک شروع کنیم هر روز دیویس تومن، ست تومن، 500 تومن، یه تومن، پنج تومن، ده تومن خرید بکنی همینطور که بازار داره میاد بالا شما هم داره ارزشی دارایتون زیاد میشه سال دیگه همین موقع شما یه سرمایه گذاری درجه یک انجام دادی حالا سوال پیش میاد با چه مثلا ادله اینا رسیدن به صده چله شیشه ما با شرفت تو, تو همه ویدیوهایی که تو یوتیوب گذاشتی توی اینستا گذاشی گفتی دلار چجوری رسیدی به 100000 دلار؟ یه هایی وجود داره مثلا مدل S2F هست اینا رو با هم خواهیم دید فقط میخوام، اون چی میگن هیجان شما داشته باشین که بقیه کلاس رو با هم همراه باشیم. چجوری رسید 300000 دلار؟ من میگم بر اساس این مدل. و جالب براتون بگم الان ریت S2F بیت کوین نزدیک S2F طلا هست و در 28 بیس... فاصله اینها بسیار زیاد و به نفع بیت کوین خواهد شد. اینه که بازیگرانای بزرگ طلا تو دنیا یواش دارن میان سمتی که قسمتی از داراییشون رو تبدیل بکنن به بیت کوین و ازش به عنوان طلای دیجیتال یاد میکنن و این اهمیت داره. حتی یکی از این حرفه‌ایای بازار طلا دیدم مصاحبه‌ای کرده بود، گفته بود اگر تنها یک درصد منابع مالی سرمایه‌گذاران تو طلا بیاد توی بیت قیمتش به یک میلیون دلار میرسونه موقعی که جان مکافی که دارین از آنتی ویروسش استفاده میکنید و اون گوشه سمت راست پایین کامپیوترتون هست اومد صحبت کرد از بیت کوین 100 هزار دلاری بیت کوین حدود مثلا 7000 8000 شاید هم کمتر بود و کسی اصلا شوخیه ما توی بورس یه خانومی هستش که حالا من اسمشو به خاطر قول معروف نبرم اه این مساله رو مطرح کرده بود که شاخص میرسه به 8 میلیون یا حالا عدد بیشتری هم گفته بود این روزا ازش هیچ خبری نیست ببینید بر اساس یه تحلیل یه مدل اگر کسی حرف بزنه میگه من پیش بینی کردم نظر شخصی من این هست اما یه فاینانشال ادوایس نیستش که شما بر اساس این استفاده کنید و بعد بر اساس ریسک خودت سرمایه گذاری کنید وقتی بر اساس یه مدل باشه آدم‌ها میشینن فکر میکنن آقا درسته یا غلطه <تصحیح> و یه نکته من الان میریم دوستان پیام میزنن اینجا من امکان خوندن فارسی اینجا ندارم میدونید تو Adobe Connect فارسی رو به هم میریزه آخر کلاس من حالا اگر چیزی باشه دسترسی میدم یا فینگلیش منویسین که سوال رو اونجا یه دفعه یه سری همه رو جواب بدم که تایممون نگذاره بیشتر من میخوام در مورد مباحث خودمون صحبت کنیم حالا شاخص های مهم تاثیر گذار میگم صندوق های سرماگذاری و ربات های معامریگر رو میگم شاخص های پیشبیی قیمت بیت کوین سایر ارزها که مثل NVوییR SOL MSOL کلی از اینها وجود داره که هر کدوم از اینها یکی از رو نگاه میکنن پس در نظر داشته باشیم هیچ وقت و هیچ زمانی ما با یه اندیکاتور یه سیلاتور یکی از این شاخص نمیتونیم تو بازار تو هر بازار موفق باشیم و این هست دلیل این که این همه ابزار ساخته شده و اومده توی بازار خب ما اینا رو گفتیم هنوز نرسیدیم به شروع فصل اول این تازه وارد شد. ببینید از امروزی که شما دارین به عنوان یک دیلر میای تو بازی کریپتوکارنسی دقت داشته باش که اینایی که دنبالن به قول معروف مفورن میخوان از ظرفیت هارد کارت گرافیکی CPU شما چه موبایل چه تبلت چه لپتاپ و بقیه PC و بقیه موارد استفاده کنند که ماین ما انجام بدن حالا به خاطر اینکه شما کولی مجانی نید من چند تا پیشنهاد دارم اگر از گوگل کروم استفاده می کنید، یه افزونه ای به نام ماینر بلاک وجود داره اینو گوگلش کنید نصب بکنید که اجازه نده اگه وارد سایتی میخواین بشین که تو سورس کدش یه همچین چیزی رو پیشنهاد یعنی تو تو سورس کد پشت سایت دارن همچین کاری رو انجام میدن همونجا رو بگیری وارد نشی اگر از فایرفاکس استفاده می‌کنی بیا آپشن پرایویسی، کاستوم کریپتو ماینر رو تیک بزن که اجازه ندی کسی بیاد روی سیستم شما از ظرفیتت استفاده کنه ماین کنی حتی من خاطرم هستش که یکی از سایتهای حلا دولتی داخلی که حالا احتمالا درباره دربارهش شنیدی اومده بود چیکار کرده بود خیلی راحت تر راه سایت اومده بود اون پشت دیده بود این کد رو اعمال کرده بود و خب این سایت به واسطه اون نوع سرویس و خدماتی که میداد مراجعه مردم بهش زیاد بود داشت از اون ور استفاده میکردن حتی مثلا توی یه بازه زمانی که ماین ما یه دفعه خیلی بلد شد من حتا خاطرم هست که اخباری اومد که دانشمندان هستی روسیه از این سرورهای بزرگ که توی محیط کارشون وجود داشته برای استخراج بیت کوین استفاده کردن حتی براتون جالب بگم که من یه سازمانی کار می‌کردم که خب تازه کسی خیلی اصلا بیت کوین بیت کوین کریپتو چیه و این اصلا کسی درگیر موضوع نبود دوستانی که تو حوزه نرم افزار کار میکردن این کامپیوتر همه شب روشن بوده و میرفتن و همه رو هم واسط کرده بودن و داشتن از ظرفیت سیستم برای ماین کردن استفاده می‌کردن دست جمعی آخر شبم می دور هم مثل قول معروف بعضی تقسیم می‌کردن چیزایی که به دست اومده حالا اینو گفتم که به شما دوست عزیزی که الان خب تو این لیست من می‌بینم هر کدومتون ماشاءالله یه پوزیشن خوبی دارید توی محیط کارتون عضو هیئت مدیره هستین مدیر عامل هستین مدیر ارشد هستین دقت داشته باشی که راههایی وجود داره که شما متوجه شی که تو شرکتی این اتفاق افتاده یعنی کاری که الان اداره برق برای شناسایی فرمای قلابی و فرمای تقل فرمایی که غیر قانونی. این واژه بهتری غیر قانونی دارن کار میکنن و راه اندازی شده برای شناسایی اونا انجام میده چیه میاد متوسط میزان مصرف برق چند وقت اخیرش رو میبینه و وقتی کسی میاد فرم میزنه یه دفعه مصرف برقش رشد میکنه راحت تنین راه اینه که شما میزان مصرف برق چند وقت اخیرتون رو ببینید میزان سوختن، خراب شدن اگر مثلا کارت گرافیکی جی پی یو داریم برای مثلا ایمش پروسسور داریم توی شکلت های نرم افزاری